هلا الان ما شاء الله خطنا خلص ارفعت على كل شيء لا الله محجود أه بلاك بلا عمكم داخل اما كفقدت شويه اخيرا الحمد لله آه. لله. الله أمورك الحمد لله اللهم ولك الحمد والحمد لله بعد الكفاف صنعاء اليوم من طاقه زي الكفاف ما شاء الله <علا> <سنعي منطق في الهربية> الحمد لله الحمد مع السلامة تحياتي لكم